ولكن لحد الساعه دور الجماعه هل تشرك على هيئه المساواه كما يجب واش اطلعت على برنامج عمل الجماعه خلال مده السنة القادمه من الاشتراك ديال الجماعه واش هل هيئه المساواه ساعدتني لا يجوز الاراء الاستشاريه ممكن انها تستخدمها واللي تدخل في اختصاص عمل الجامعه